Un dintre puncte prevede descrierea situației si stabilirea pa subliniereilor de urmat în cazuri de corupție cunoscute, fiind date sublinierei nume, Gheorghe Copus, Adrian Nestase, Erban Beredi subliniere Teanu, Ion Dumitru, Decebal Traian Reme subliniere, Dan Voiculescu, George Becali, Cetelin Voicu, Tudor Chiariu.